בסרטון הקודם הגדרנו את האנטלפיה, H, כשווה לאנרגיה הפנימית של המערכת, ועוד הלחץ של המערכת כפול הנפח שלה. זאת כמעט הגדרה שרירותית. אנחנו יודעים שזהו משתנה מצב תקף. לא משנה איך מגיעים לנצב מסוים, האנטלפיה יהיה תמיד אותו ערך, כי הוא צירוף, סכום ומכפלה שמשתנים תקפים אחרים. ההגדרה לעצמה אינה דבר מועיל או גם הקודם <קודם> זאת תנחה חזקה, אך לא חזרת היגיון עבור רוב התגובות הכימיות. כי עבור רוב התגובות הכימיות ראינו שאם נשא בלחוב, עם מבחינות הנמצאות בקמפרטורה בלחץ סטנדרטי, או לפחות לחץ מסוים שלא משתנה במהלך התגובה, אם נניחים לחץ קבוע, ראינו שהשילים לאלקלפיה שווה לחום שנוסף למערכת, בלחץ קבוע, עוד פי נסמנת את ההנחה שאנו בחום שנוסף בלחץ קבוע בסדר איך ניתן להשתמש במושגים האלה בצורה מועילה? אני שיש לנו בפחם בצורתו הבסיסית כגרפית ומוסיפים לו, נגיד שיש לנו מול אחד של פחם מוסיפים לו מולים של מימן בצורתו הבסיסית ובמצב של גז והוא מהווה מולקולות, בסדר? אם יש לי כמות מסוימת של מימן במצב גז, נגיד בתוך בלון, הוא לא יפיע כאטומים בודדים של מימן, הם יתרכבו והיהפכו למולקולות דו-אטומיות. אם תתרחש תגובה, תיווצר מול אחד של... נתן, CH4. זה כל מה שיווצר, תיווצר גם כמות מסוימת של חום. תיווצרו גם 74 קילוג'ר חום ועוד ועוד 74 קילוג'ל של חום בעת היווצרו את המול הזה. נכתוב K כעוד קטנה. כשנוצר של מטן, מה קורה כאן? קודם כל, כמה חום נוסף למערכת? אני נניח שהחום הזה נפלט מהמערכת, זה אינו תהליך הדיאבטי. המערכת מבודדת מהסביבה. חום הזה נפלט, הוא הולך, הוא משתחרר מהמערכת. התחלתי עם איכל שבו יש לחץ סטנדרטי, קבוע, יש לנו מספר אטומים של פחן, אצייר אותם באפור, יש לי פחן מוצק במיכל, מן כזה, ויש לי מולקולות של גז מימן. כל הנקודות האלה הם שני מימן. אז אני מנער את זה, אני עושה משהו אחר, אז שתהיה תגובה, ואני מפבל מולקולות של גז מפן. שייר אותן בירוק, יש לי קבוצת מולקולות של גז מפן, להשתחלרו 74 קילוג'ל של חום. כמה חום נוסף למערכת? החום נפלט מהמערכת. נחלטו 74 קילו ג'ארל, ולכן החום שנוסף למערכת הוא מינוס 74 קילו ג'ארל נכון? כמה חום שוחרר, זה 74 זכרו שאנחנו מסתכלים על כמות החום שנוספה למערכת, וזה מינוס 74 קילו ג'ארל לכם בסרטון הקודם שזה אותו הדבר כמו השני מה אנו יכולים להגיד? מהי האנטלפיה של המערכת הזאת? ביחס למערכת הזאת היא קטנה יותר, נכון? השמי באנטלפיה הוא של המערכת הסופית אכל, האנטלפיה של המערכת התחלתית וקיבלנו מספר שלי קיבלנו מינוס 74 קילו ג'ר וחייב להיות קטן מזה ב-74 קילו ג'ר האנטלפיה כאן מהאנטלפיה כאן كيف נצייר דיאגרמה של התגובה נגיד שהציר הזה הוא ציר הזמן במהלך התגובה הציר הזה ציר Y יהיה ערך האנטלפיה התגובה מתחילה עם האנטלפיה ההתחלתית הדבר הזה כאן מתחילים מכאן נצייר זה בצהוב, lem נחילים כאן, ועד על ידי נאור ובצורה אחרת,Miss 혹시 של ההפעלה, לא נכנס למה שקורות במעבר, בסוף יש לנו את האנתלפיה הסופית. יש לנו את האנתלפיה סופית כאן, ואחר שהתרחשה זה המצב הזה, זה hey Sopi. יש לנו את נופל האנתלפיה מה שמעניין, אינו מהו של כאן, או מהו של ואחר שהגדרנו את האמטלאקיה אנחנו יכולים לחשוב על כמות אנרגיית החום במערכת הזאת יחסית למערכת הזאת זאת אומרת שיש פחות אנרגיה חום במערכת הזאת מאשר במערכת הזאת פרושת דבר שהשתחררה אנרגיה בעצם אמרתי לכם זאת מלכת חילה, אמרתי לכם שהאנרגיה מפלטה קוראים לזה תגובה EXO-THERM אם לעשות תגובה הפוכה להתחיל מהמחן חזרה למרכיביו צריך להוסיף חום בשתי התגובה אם ללכת לאחור דרך התגובה הזאת יהיה צורך להוסיף חום ומקבל ש-Delta H הוא חיובי זאת תגובה Endo-Term אם תגובה פולטת חום X-Term אם תגובה סופדת חום כדי להירחש Endo-Term אפשר לשאול איפה באה האנרגיה הזאת? בהנטלפיה יש את ההגדרה המוזרה? הזאת. סיימתי מהנטלפיה הזאת גם. מה גורם לשינוי באנטלפיה? אנו זו שהלחץ קבוע. במקרה הזה הלחץ בכמעט לא משתנה, או בכלל לא משתנה, אלכן, רוב השינוי באנטלפיה נגרם על שינוי באנרגיה הפנימית כאן יש אנרגיה פנימית גדולה יותר, וכאן יש אנרגיה פנימית קטנה יותר, זה מה שגורם לירידה באנטלפיה. השינוי באנרגיה פנימית הוא בעצם, אמרה של אנרגיה כאן למעלה לחום הוא נפלט, תיתן לנו קומות מסוימת של חום שנפלטה, 74 קילו ג'ל, והאנרגיה שלנו קטנה. כל זה נותן לנו מסגרת להבין שאם אנחנו יודעים כמה חום דרוש כדי ליצור או לא ליצור תוצרים מסוימים, נוכל לנבא כמה חום יפעלט או כמה חום יספג על ידי תגובות שונות. אני רוצה לגעת בנושג נוסף, נקרא חום ההיטבות. או ההיטבות של השינוי באנתלפיה אנחנו נדבר על ההיטבות של השינוי באנתלפיה זה הוא גודל שנתון בטמפרטורה ללחץ סטנדרטים מסוימים מסמנים זאת במים 0 קטן, הייגול קטן כאן מהו השינוי באנתלפיה? כדי ליצור מולקולה בצורתה בסיסית אם אנחנו על מפן, CH4, ואנחנו רוצים לדעת מהו חום ההתעברות שלו, אם אנו יוצרים מטן מהצורות הבסיסיות שלו, מהו דלתא-H של התגובה, כרגע נראינו מהו הדלתא-H של התגובה הזאת, הוא מינוס 74 קילו ג'ר, תראו שהדבר שאם אנו יוצרים מטן מהצורות הבסיסיות שלו, מהבני שלו, השתחררו 74 קילו ג'רל של אנרגיה זאת, תגובה אקסו-תרמית. כבר חום, ניתן להגיד שהמפן הוא במצב אנרגטי נמוק יותר, או שיש לו אנרגיה פוטנציאלית נמוכה יותר מהפולות הבסיסיות שלו. זאת לזה שיש לו אנרגיה פוטנציאלית נמוכה יותר, יותר יציב. ניתן להסתכל על אנלוגיה של הר, שיש עליו כדור. זאת אינה אנלוגיה ישירה ושלמה, בכל זאת, כשהכדור נמצא באנרגיה פוטנציאלית נמוכה יותר למטה, הוא יותר יציג. בעולם היומיומי, אם יש לי מטן וכמות מסוימת, העובדה שחום ההתהבות שלו שלילית, או חום ההתהבות הסטנדרטי, יש לו את האפסר הזה כאן, או השינוי הסטנדרטי שלילי והנטלאפית ההתהבות, ואותו הדבר, אומר לנו שהמטן, הוא יציב יחסית למרכיבים שלו אפשר למצוא את הדברים האלה בספרות אין סוג לזכור אותם אכתוב לדעת שהם קיימים העיתקתי את הנתונים האלה את הטבלאות מהוויקיפדיה את כל זה ישירות מהוויקיפדיה זה חום ההיטבות הסטנדרטי של חומרים שונים אם נסתכל נחפש את המחן כאן, לזה אנו עוסקים, CH4, זה אומר לנו מה הדלתה-H של התגובה יוצאת את המחן. זה אומר לנו שאם התחלנו עם פחמן במצב מוצק, ועוד שני מולים של מימן במצב של גז, ואנחנו יוצרים מול אחד של המחן, אם מחשבים את האנתלפיה כאן, פחות כאן, השינוי באנתלפיה עבור, או תגובה הזאת, היא טפרטורה ולחץ סטנטרטיים, שווה ל-74 קילו ג'ארל. פר מול כמובן. כל הנתונים האלה הם פר מול. יש לנו מול מזש, יש לנו מול מסנן מזש, לדעת אחד של מטן, יתקלטו 74 קילו ג'ארל של חום. זו יציבה. יש פה מספר דבר אינו סייניים, ואנחנו נמשיך שתומעשת את הטבלה הזאת בסרטונים למשל, מונורמטי, יש חום, התאהבות סטנדרטי חיובי. תראו שדבר שמספגת אנרגיה כדי ליצור אותו, נכון? יש לנו תגובה, נכתוב זה כך. חצי מולקלה של חמצן במצב גז ביצירת מול אחד של חמצן במצב גז. זה אומר לנו שהמצב הזה הוא בעל פוטנציאל מהמצב הזה כדי שהתגובה הזאת זה תרחש יש לו אוסיף אנרגיה כשאוסיף אנרגיה בצד השני יש לנו פלוס 249 קילו ג'אר אולי אתם חושבים שזה לא עדיוני חמצן וחמצן למש צורך ורחום התהבות לחמצן זה בגלל שתמיד משתמשים בצורה הבסיסית כנקודת אם יש לנו חמצן וכמות מסוימת, הוא תמיד יהיה בצורת O2. אם יש לנו כמות מסוימת של אימן, הוא יהיה בצורת N2. פחמן אומרתם הוא, הוא בצורת מוצא, של חום ההיטבות, הם יחסיים לצורה בה יסוד בצורתו הטבעית. לא בהכרח בצורתו האטומית. למרות שלפעמים הוא נמצא בצורתו האטומית. אנחנו משתמש בתבלה הזאת שינהוחה ושימושית איך תקטיח חלקים ממנה כדי ליתור כמה שאלות בסרטון הזה. יש בתי להחמה זה חום מתבוך ודי ברור לו התחל. הסרטונים הבאים משתמש בתבלה הזאת והנתן לנו את חום מתבוך כדי להבין אם תקופות אנ... אנדותרמיות כוללות אנרגיה או אקסותרמיות. כלומר כולות אנרגיה. חשש גם כמה